السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم كل خير يا اخواني وايش حالكم؟ مساكم خير اليوم انا متواجد في بون. اعتقد اخر فلوج في, في الشمال الايطالي فبخبركم السالفة ايش صار وياي. المهم انا مجهز اغراضي ومتجه ان شاء الله الى شركة بتشوفونها تخص الدراجة. خبركم السالفة ايش اللي صار بالضبط؟ السالفة ما فيها يا اخواني انه كنت في شمال ايطالي وبديت شمال ايطالي لكنه قطعت مرة وحدة من التصوير والسبب سوت سوالف والله <تصفيق> اولا كنت على اساس اني معزم اني اطبخ واسوي عشايه مرة وحدة مطر طاح مطر فتفاجأت مرة وحدة في المطار وشليت اغراضي وحطيته في الخيمة وتميت بدون اكل فتلاحقت على كان مطعم في المخيم هذاك المخيم ما يتفوت والله مخيم فيه خدمات فيه كل شيء السوبر ماركت فيه المطعم فيه والشوارات الغسيل ملابس الله يعزكم الحمامات كل شيء موجود حتى في عندهم نظام شاليهات يعني تقدر يعني تأجر شيء هذا عبارة عن غرفة وصالة أو غرفتين وصالة موجودة عندهم فمنتجع جميل والله يعني مكان مخيم جميل المهم اللي صار أنها بعدها قطعت التصوير والسبب كانت عندي مشكلة في الكاميرا واتجهت إلى النمسا ومن النمسا اتجهت على ميونخ السبب اني يعني حتى ما طولت وايد في النمسا مع النمسا اني انا احب النمسا واحب بالخص كابرون وزلامسي هاي عشق تربيت عليها من يوم انا صغير وانا هناك لكن شو اللي صار كان عندي تاير كان مخلص يعني سبب الوزن والخط ضرب ضرب الخطوط الطويله وعلى الحموله تسبب لك مشكله في التاير يعني التاير ياكل في النص وينشف يعني التاير الخلفي نشف عندي فكنت يا سلعب على كروس كلوكنر وما قدرت حتى اصور هيك الساعه لانها إشارة ما الكاميرا كانت فيها مشكله كنت يا سلعب على كروس كلوكنر وزلقت بي الدراجه وكنت بروح فيها والله قلت فيها لكن الحمد لله التاير الخلفي كان ناشف التاير الامامي كان فيه حياه لكنها قلت خلني ابدل مره واحده انا ما احب اني ابدل تاير وخلي تاير لا انا ابدل طقم كامل مره واحده احسن ويكون عندك يعني انت خلاص ضامن ان توايرك كداد التواير قدام مفروض يعني الواحد يعني ما يمشي بهن أكثر عن يعني مع الحمولة 12000 10000 12000 13000 خلاص بدل تاير لا تستبخل على نفسك ولا تحط تاير رخيص أه كان عندي تاير مشلن أنا كي أدفنتشر ما حصلته ركبت أه مشلن أنا كي و أه على ما يقولون انه يمدحون التاير هذا انا كنت يعني احب التاير اللي هو انا ك... انا كاد وايد احبه لانه فيه جزء كبير حق الاوف رود يعني 80 20 20 اوف رود 80 رود يعني اوكي يعني يمسك في الاوف رود وايد كنت احب لنا التاير بصراحه لا في صوت يعني صوته جدا خفيف ويعطيك المسكه هاي حق الكيرفات اليوم ان شاء الله بتحرك على شركة هني موجودة تخصكم يا اصحاب البي ام دبليو وايد تخصكم ان شاء الله بتشوفون هالشركة هذي و بتشوفون شو عندهم الأغراض وشو وشو الاكسسوارات حق البي ام دبليو انا جيت بخصوص حسبت الشركة أه انا وعدكم اني اشرح لكم عن الاكسسوارات الدراجات وارويكم الاكسسوارات وارويكم كل شيء فهذه الشركه عندهم كل شيء وان شاء الله بتشوفون ليرضيكم وصلت لله الحمد الشركه كما تعرفون الشركه هذه هذه وانترليش وي كومبليت يور بي هي اللي عندهم اكسسوارات البي ام كلها يعني من إيه زد موجود عندهم وأي اكسسوار محتاجنه يركبون لك اياه على الجي اس او جميع انواع الدراجات البي ام دبليو خلينا اراويكم في بعض الاشياء هني اللي هي التولز بوكس مال وندرليش يا ابني حليو وعندهم الكرسي الكرسي هذا بالذات هذا الكرسي اللي اسميه كرسي الخط هذا حق اللي هو الفورتي انفيسري وعندهم الشنط هذه وعندهم اشياء وايدة، خلونا ندش داخل ان شاء الله وارويكم كل ما تحتاجونه. بسم الله هذا هو المحل عنده جميع الاكسسوارات، شو اللي تبغيه موجود عندهم. ون عندهم جميع الحمايات ف براويكم بعض الاكسسوارات والحمايات يعني بس ان خليه يخلص الريال منهم براويكم ما شاء الله تبارك الرحمن هاي الدراجه عجيبه والله عجيبه هار... ار ار ار 18 هاي هاي الار 18 شوف كم مسوايه ما شاء الله وهاي الجديدة الآر 18 أعتقد حماياتهم هذي كراش بار في عندهم بعض الأشياء وحق الجي تي ال بعد في عندهم أشياء عندهم كراسي ليش؟ عنده مشيحه حلوه والله اعتقد الاوبشن 719 الرنق الجديد هذا لل جراند امريكا الجراند امريكا والجي تي ال هذا اعتقد الاوبشن 719 هذا الاوبشن 719 اعتقد لان الجديده هيك يا المنيوم اوبشن 7 ون شو ما شاء الله جاهزه حق الافرود طبعا هاي بعد التعديل ال الار 90 بعد التعديل جاهزه حق الافرود كانها موتور كروز صلاة على النبي هاي الجاكيتات اللي يبيعونها من شركة واندرلش جاكيتات السيفتي هاي حق الحريم وهذا حق ريايل في شيء في فرق ينبان من الخصر هني نعرف إن حق الحريم وحق ريايل وهالجاكيت جاكيت واندرلش جميل ما شاء الله. الواندرليش عندهم كل الأكسسوارات وعلى فكرة واندرليش هم اللي يجيبون الجزوز الريموس الجزوز الريموس هم يجيبونه، الجزوز فنان، بس صوت المشكلة هذيك غيرتها ولا هو كصوت صوت حلو والله. الشنط هاي ال الاكس ار عندهم درجات ما شاء الله جاهزه يعني كل شيء حتى الجديده سووا لها الكفر بالشاشه على الشمس ايش بعض الاكسسوارات هني داخل عندهم مثل الكراسي كراسي الوندرلش هاي الكراسي بانواعها هذا اللو حق الجي اس وهذا العادي نورمال حق الاكسار وحق الجي اس 850 وسبعمائة 750 هاي كراسيها هاي حق الاكسار هذا حق الجي اس حق الجي اس الجديدة الفورت نافيسري وهاي الشنط في عندهم اشياء حلوة والله وندرلش انا اكسسواراتي اكسسوارات دراجتي كاملة من وندرلش مسوينها عند اول تايمر بصراحة شي شي ممتاز جميل مرفعات راها أكثر عن ترفيعات الوكالة عباره يعني حالها حال جي اس تراها وايد كبيرة يعني انا اذا بركب عليها بركب عليها حال حال جي اس واحد يعني مرفعة ومبدل جنبيلها كل شي من وندرلش اكسسواراتها كلها من وندرلش هاي اكسسواراتها اكسسوارات الوندرلش كاملة جميع مش من كل شي على الدراجة هاي حتى الحمايات اللي عليها من شركة وندرلش um. كاملة هاي سبستيان هاي هاو ار يو مي انا ثانك هذا سبستيان uh, في وندرلش هو اللي مدير المبيعات هنا عندهم وبيتكلمنا عن وندرلش قلت uh, لي about لك اياها اكسسواري أنا أريد Our headquarters here in Grafschaft Ring um, in the western part of Germany. Um, here we have our showroom, here we have our warehouse, here we have our garage, and all offices. Um, our products are not produced here, they're developed here um, and then produced in the very near of our, of our headquarters, like in a range of two or three hundred kilometers. Um, so, most of our products are made in Germany and. Um, This is what you see when you when you have them in your in your hands and touch the quality and it's uh, very reliable and very good and um, you will see some something more later on when I show you through the company. Some things I see it, Sebastian. I don't see it. I came here and I take it around, yep. but first time I see it, the bike it's down. Yes. <laughs> so this is our cornerstone. So this was the first place or the first uh, thing. um we laid um, when we um build up the, the whole company here. So the whole here. Yeah, this is the first bike no it's a very very specific bike uh -huh. uh, or ceo mr frank hoffman who's staying over there and um, built up completely this is based on a r1200gs wow liquid cooled wow so we chopped it and um propped it and um, yeah made it a completely new it's bike it's so old engine yes it's it's, it's a yeah. water-cooled engine yeah, from BMW yeah. uh -huh. so a scrambler and um, some rumors say that BMW based the R9T on, on this bike yeah um, I see it many r 90 t is this one and uh, we have this one yes yeah it's very higher than it's normal one and um, the blue one it's yeah blue one yes the yellow one is uh, original suspension okay. And um, yeah. لحق yeah, yeah. <تصفيق> كامله oh, <تصفيق> <تصفيق> بعد من الهوائيه بالكراش بار TFT, um والغطاء اف تي <laughs> you feel the wind هو يقول على طول على طول لان الوكاله الوكاله قصيره فالهواء الواحد الطويل الهواء ويضربه في الراس سيده من هنا اما هذه هذه كبيره وتنفع حق الناس الطوال والشيء الثاني الحمايه هذه انا كنت ركبتها قبل ركبتها في حق الاويل كولر هني مال الوندرلش في اول تايمر. Um, uh, 18 have... Okay. So these are the 18 Okay. This is our So, we completely powder-coated and uh, painted it in black. All oh, you changed the uh, color? Yes, and hand and painted it. Um, uh -huh. Then we made a complete rear conversion with a new seat, new fender. Uh, these are the indicators. Indicator, where, it's where, from it's, where Yes. Uh -huh. So, it's not only indicator, it's also a tail light yeah. and brake light. I think I see it in the old timer, he had this yes, one, right? yeah they do Yeah. 3 so so uh, like sure. whole... الصغير هذا يسوي الشارع؟ قوي لدرجه انه يعشي العين هالليت ها الصغير. Hmm? And all three uh, uh, all oh. two, four. Okay. هذه وحده. وهذه الثانيه. هذه كلها كاستم من uh, وندرلش ديس دي ترانس كونتيننتال هاي ترانس كونتيننتال يا باقر باقر نوت يا هذه الباغر ال ال المساند من عندهم شركه وندرليش الحمايه هذه الحمايه اللي تحت الصندوق من شركه وندرليش كراش بار هو الجير سامفونز او دي تي سوسايتس والله جميل حلو هذه الاكسسوارات كلها من عندهم عندهم اشياء جميله ترى الوندرش الوندرش هم اللي متخصصين للبي ام دبليو وهذه ال ار 18 كلاسيك عندهم الشنط Side bags, sissy bars, um, so there's mounted everything on it, and also mm -hmm. what well, cooler protector, very important. يقول أن هذه مهمة اللي هي الكولر. So lots of things uh, you can do with the R18, and it's very good to to convert, um, as you can see over there, mm -hmm. Just the new tail makes it a complete new bike. Yes. And it's very cool about it. Yeah. You know? Yeah. Yeah. Well, uh, I want to see this. I'm oh, not sure. 90. Mm -hmm. uh, show me the other الدراجه هذا ارتفاعها مش ارتفاع طبيعي للوكاله This is not normal higher no this is uh, by, by your company they do it like that yes. right yes. yeah that's why i see it them the bmw is not like that it's no. little small والله شوفونها una... to, to yeah حق الناس الطوال yeah. هذا اول شيء ثاني شيء حق الاوف رود السسبنشن ماله مبدلات كامله من شركه وندرليش الحمايات اللي عليها من شركة وندرلش القزوز ريموس عندكم الشنطة الجانبية هذه حق مخصوصة حق الأوف يوم تركب حق الأوف لو طاحت له شيء أمورك طيبة وتقدر تحط عليها الأغراض عندك الشنطة هذي هذي الشنطة بعد مهمة تحط فيها اغراضك الخاصه. This is And this the, is the cover. cover, the cover is not coming in the in the. Yeah, this, is cover. Uh -huh. this is made by us. This is هذا الكور هذا هم مسوينه زياده على سبت ان له ومسوينها بنظام نظام مثل موتر كروز هاي see it, I هذه مخصصه حق الافرد كامله يعني انت مسلح بشكل كامل حتى القزوز شوفوا الحمايه هاي اللي على القزوز هذا الشكل هذا كامل مخصصه للافرد والحمايه حتى عندهم الرنجات مغيره بس مسويها حق الافرد كامله يعني حتى التواير عليها حق الافرد والحمايه هذه حمايه الوندرليش حق الشفت uh, وحق الكيابل uh, وحق الفراشن كامل لحركة. الحركة that it's for uh, why why this one لا uh, for uh, it's moving for هذه تقدر تكبر في تقدر تاخر التاير وتقدر يعني تجدم التاير اول انك تاخره يعني تبغى تطول الدراجة او لا ار تي او سوري ما فهمتني yeah same هذه ال تي يس وعليها بعد الاغراض هذيك حق الوندرليش <تصفيق> عليها تي اف تي عندهم الاغراض والاكسسوارات انا بقول لكم على الاكسسوارات اول شيء البلد لداخل هذا زايد التلفون كيف يركب على الهاندل بار هذا حاله الجي تي ال والباغر وهذا اذا ياك السكان هذا الالمنيوم تقدر تركب التليفون بهذه الطريقه وافضل لك واحسن لانه ما بتحصل مكان غيره عندك التانك باق يركب على الجي تي ال وأعتقد يركب على البقر الكرسي كرسي الواندرلش نورمال فوم نورمال فوم الكرسي هذا مبدل كرسي الواندرلش كامل وعندك المساند هذه والسلة تركب يعني اللي هاوي سفر ويبغي حق سفر شيء يقدر يركب له الاكسسوارات اللي يبغيها. هذه هي الـ الامباور عندهم اللي في خاطرك اللي يسرك السلندر البريك اذا تبغيه حق السبورت اه في الادجستبل مال مال البريك نفسه عندهم الحمايه الوندرلش حق الامباور ولا حق الاس 1000 هذا و هير اي ثينك اتس نوت اور اتس نمبر بليت رايت؟ يس. اها عندهم القاعده هذه <تصفيق> مال وندرليش والكرسي. I see this is higher اي سي اي سي ذات عندهم الكرسي الكبير للار ار اللي يشتكي من كرسي الوكاله هذا الكرسي اكبر واحسن لل للناس الطوال. واللي يبغي يقطع بها مسافات طويله. لان شوف الكرسي شوي صح انه شوي انه في قساوه بس إنها الكرسي اشوفه مناسب، ليش؟ لان الاسفنجه اللي داخل بعد 100 كيلو تصغر وتم صاكه تحت فانه وين تعورك؟ تضرب العوار في العصعص نفسه. فهذا الكرسي ممتاز. [Speaker B ذا اتس Yeah, for long trip, we have for uh, S1000. Yeah, all our seats are better for longer trips. But these seats <laughs> yeah. are really, really good for longer trips. They yeah. Especially made for it. That's why they are harder than the uh -huh. original one. Uh -huh. That's why I said for. Uh, it's coming the, after 100 كيلومتر it's coming the normal one إت yeah. coming like that yeah. and you feeling here and there back yeah. Yeah. The hey. لأني أسوي عوار الضهر, الكرسي الوكالة فهذا فهذا حق ال إيه يقدرون لكم التانك باك بعد حق ال uh, ال رار s -1000. والكرسي هذا حق The single R, right? The single R is coming uh, on the seat. And um, This is the same seat, so you can mount the seat on both bikes. Really? Yes, we just offer it in different designs. So we also uh -huh. have it in blue and in, in the race colors. Uh -huh. um, so this is completely up to you which color you'd like the most. Um, the oh, race wow. version seat in the, in, the, in the most highest possible version. <تصفيق> <مم>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني عندهم الكرسي هذا الكرسي هذا آه عندهم بالديزاين هذا زين بهاي الطريقه وعندهم الكرسي هذا اللي هو الديزاين واحد وبهالطريقه بس ان الاحظ ان في فرق بسيط ان هذا الكرسي عادي بس هنا هذا شويه في انفخ شويه فظاهر انه شويه فيه تغييرات لان هذا شويه اني ساعدك اكثر عن هذا هذا شويه احس انه قاسي لكننا اوكي اول شيء تفاجات بشيء حياه الله يا ليزا ايش اخبارك يا ارمس يا سبستيان مره واحده تكلمت عربي يعني يعني تفاجات مره واحده لا ان شاء الله محتاج المساعدة شوي. اوكي. Welcome. مرحبا هاي. are you مرحبا Hello. محمد. name is Mohammad. My name is Sebastian. Nice to meet you. On the one hand, we just we, we pretty much build um, bikes for customers. It starts with um, a genomic path like foot footrests, levers, handlebar risers and so on, up to complete conversions of the bikes. Um, yeah, Compared to, to, to our bikes, if the customer wants to have a replica or he has his own thoughts, or yeah. yeah, he visualizes his um, perfect GS or R90, for example. Yeah. And uh, a really big part, um, and it's getting even bigger, is uh, our suspension yeah. um, company, our suspension um, Yeah, and It also starts from minor changes up to full race track suspensions and full customized suspensions. Um, also, the electronic suspension parts are a big uh, part of our conversion in, in the suspension department. and um, yeah, the, the 1250JS. The 1200 we are able to switch the original recordings into complete new chocolate flavor and do our own setting and yeah that's what important and اللي يتكلم عنه هو يتكلم عن السسبنشن الدراجات الجي اس الوكاله الدراجات هذه تيكم سسبنشن مالها وكاله فهم يحاولون ان يسوون فيها تغيير حق الاوف رود خص حق الاوف رود في ساعات ان السسبنشن حق الوكاله ينظر خصوصا في الاوف يعني تحك الدراجه بزياده اوكي أول سي ابوت السسبنشن فور جي اس وات يو كان دو فور ستوك واند وات يو دو فور to do it upgraded, for that? Yes, it's, it's... Yeah, we it. what we do is we take the original electronic valve okay. from the OE shop okay. and convert it to a new shop of where we have the possibility to do yeah, several adjustments. You change it all, but only the electronic is stock yes. one? the electronic is stock one because we need the communication between the ECU and, and the suspension Um, because everybody knows um, the the several modes you can choose um, on, on the GS and yeah. Yeah, also choose um, which riding mode you have: solo with luggage and and so on. And mm -hmm. these parts are converted to new shock absorber, and we have the possibility, yeah, to take care of the riding style. We can change the setup a little bit, mm -hmm. and also, the, um, yeah, how heavy the rider is. does he ride with uh, a lot of luggage does he often ride in اللي هو حق الوندرليش اللي حق للوكاله وفرق بينه وبين يعني بين الوكاله وبين الوندرليش Okay. that is Okay. this is apart from the OE shop okay we need um, so the communication with the ECU and the suspension is still there and you can choose the most as, as you're known to mm -hmm. and the whole upper part is new and the clue is is up here because we have a separate um, compression adjuster so we can yeah move our setting up and down make it stiffer make it softer mm -hmm. we have a bigger reservoir that you can have uh, more oil more gas pressure in it and mm -hmm. yeah with all these parts with this um, separate manual adjuster and we can yeah change the pressure in the shock yeah that's what it's important for me for a uh, pressure because when uh, i do the jump yes Yeah, because it's coming uh, center stand or it's coming the cover of the engine is yes. coming. Is... Pressure is the one thing mm -hmm. and spring rate is the other thing. And on, you know, on the, is the boat is completely for yeah. uh, off roading. And compared also with the manual adjuster, we can uh, push this the whole setup of the bike yeah. more into comfort street riding, more into off road riding. التغيير اللي يصير أنك تتغير الجنبيل هذا كام بس القطعة الإلكترونية تم قطعة قطعة الوكالة شو اللي يصير؟ هذا يتحمل شويه اكثر حق الاوف رود وحق الحموله الزايده يعني انت تحمل حق الباسنجر او انك تحمل الشنط بزياده فشو اللي يصير يصير ان الجنبيه الوكاله يسك ويرجع يسكه ويرجع وتحس بأنه خفيف بزياده على زوله الدرجه ان تحس الدراجة نازله فهذا شويه انه يرفعها ويساعد على الخطوط الطويله وحق الاوف رود يعني خاصه اذا بتغير اللي هو حق الاندورو او الرود او الداينامك That's right. Yeah. And uh, for damper steering, that's it's important. This <laughs> is the case, you guys. This is the case, it's very important for the dumper steering. It's adjustable, off-road, or road. This is because of the handlebar. That is coming for vibration for handlebar yes. sometimes. And uh, for off-roading, you can adjustable to yeah. do it hard and soft. Yeah, it's, it's, it's the same like, like the suspension itself. On the OE suspension and the OE um, steering damper, yeah. you only have one setup. Yes. The one damping setup, you have one spring rate for anybody. It doesn't matter if you're only 60 kilograms or 150 kilograms. Mm -hmm. It's always the same when you buy buy a motorcycle. <coughs> and we can take care of yeah the individual riding style, the individual weight and the same with the steering damper. إذا كنت going على road you maybe don't need that إذا damping if على going off road you على الطريق، إذا كنت تسير على الطريق، إذا كنت تسير على الطريق، إذا ان تسير على الطريق، الطريق، أنك كنت عليها على الطريق، إذا كنت تسير على الطريق، إذا كنت تسير الطريق، إذا كنت تسير على الطريق، إذا كنت تسير الطريق، إذا كنت والله كنت ادورها انا، كنت باخذ قبل من شركه ثانيه لكن الظاهر باخذ هذيك المهم هو كمان انه نحن ما عندنا مو بس بي ام دبليو، يعني اذا حد بيجي مع غير ماركه غير موتور نحن كمان بنعمل له الموتور هذا انتم تعملون تغيير حق اه يعني مو بس بي ام دبليو كمان لغير ماركه، اذا بيجي مع غير موتور من له اي لاني انا شفت الهارلي، هارلي. <تصفيق> شفت الهارلي بس انا ما تكلمت الحين، انا كنت ابغي اكلمه أنا أعرف أن الوندر ليش بس حق بي إم دبليو لا دخلنا شهرين ثلاثة بلشنا مع ادفنشر و ادفنشر فيها هاله هلا ايوه ايوه ليش ليش أنا يوم تشوف اللفتة برا وي كومبليت يور بي إم دبليو أوكي أشوف هارلي إيه إيه. عرفتي فهذي آه سنة شهرين وهلا كل سنه بدنا على سنه بدنا نجرب ندخل غير ماركات، بس كمان هلا اذا تجي مع واحد دوكاتي ما في اي ماركات فيك نعملكم ياهون لان يعني السبنشن بنعملها. الباقية. الهذوليك لسه الاكسسوارات بس الهارلي بلشنا هلا سنة شهرين ثلاثة. خليني اشوف الهارلي شو اللي الاكسسوارات؟ <تصفيق> اوكي اي نو اباوت الله الهارلي اي نو اباوت يا هاي. I know about uh, it's Wonderlish, it's yes. 36 now, 37 years for uh, BMW, only made it for accessories um, for BMW. We started with um, accessories for Yamaha XT500 and SR500, especially. Okay. And yeah, in, in the early 90s, early mid 90s, um, it switched to BMW. Uh huh. So And it was what, for, for what, a long what? time, BMW exclusive. Yeah. And this year, we started yeah, a new brand, I would say, Wunderlich Adventure. Yeah. And the first bike we, uh, we've chosen to build new accessories for is uh, Harley. Harley. Yeah, Ben America. Okay, what do you have to add for a uh, new Ben America? Uh, already, pretty much, to be honest. Um, yeah. Uh, what we have. Um, It's pretty much comparable to our accessories. We offer for the 50 GS. Mm -hmm. It starts with a, a, a, a um, footrest, seat, saddle bar, risers. Um, mm -hmm. Yeah, protection, crash bars, crash pads for the axles, um, headlight um, guards. It's not mounted yet, but we also have yeah a protector for the headlight. We've got a bigger windscreen. We've got a. a Do you have everything now? Hmm? Do you have everything now for us? We have a lot of parts. We are still building our development department. is, is still on it. It's mm -hmm. a new part that we have in stock mm -hmm. already. You can see mm -hmm. it in our the adventure Shop. Mm -hmm. um, yeah, this is a dealer's bike. We are building up um, for him as a show bike. I, uh, الحين هم بدوا في الواندرلش قبل كانت في حق البي أم دبليو لكن الحين بدأت الشركة أنها تنزل واندرلش أدفنتشر يعني حق الدراجات الأدفنتشر بس that's right and وفيه بعض الأكسسوارات الحين يجهزون هذه البناميركا اللي هو حماية للليتات الجامة الفوترست الحين هذا وركبه الكرسي الريزر اللي هو الحامل البار في اشياء الحين يصتصنع وبتخلص الدراجه هذه وبتروح على البايك شو اه سبيل ان يشوفون حق الوندر ريش انه خلاص نحن الحين بدينا على الهارلي والكي ام وال هذه وياثر هم هي الحين هي الحين اشياء سبيشل حق البان امريكا اللي هو الصناديق يركبون لها الصناديق ويركبون لها الاغراض اللي هي حق الأدفنتشر أه الظاهر الحين بس إن هم قيد التصنيع بس عندهم الفكره والفكره يعني خلاص بدوا فيها والحين هذه يجهزونها الصناديق يركبولها صناديق يركبولها اكسسوارات وعقبها بيحطونها في الشو وان شاء الله بتظهر على الويب سايت التجهيز الهاري بشكل كامل <ؤ> BMW <susceptibility> which does products or accessory products for BMW bikes only. this is still our core but we now have also Wonderlich adventure and this is our brand for new bikes which are not BMW bikes yeah. and um, we started now with the Harley Davidson everything this is a really good bike to start with is that yeah. it has loads of potential. I mm mean -hmm. um, it's a really good bike to ride on but you can still do lots of things better and this is what what we do to make bikes better. and in future there might be a few more models yeah يعني هذه الدراجه هي اول دراجه الحين يركبوا عليها الاكسسوارات من غير البي يعني هذه الهارلي هي اول دراجه يركبوا عليها الاكسسوارات بصراحه وندر ليش تفاجئكم باشياء وايده آه هم قبل كانوا يصنعون فيها حق سبشنشن يعني حق الجمبيلات كاملة قبل حق أي نوع من أنواع الدراجات هم كانوا يعني شغالين عليها من قبل من زمان لكن الحين. بدوا في الاكسسوارات الدراجات وهذه أول هارلي يحطون عليها الاكسسوارات وإن شاء الله يكونون على الدراجات الثانية اليماها ودقاتي وهذا بس هذه أول شيء ويجربون عليها والاكسسوارات إن شاء الله بتتوفر في الأسواق بعد ما يخلصون تصنيع هاي الدراجة تصدقون اني انا اول واحد الحين اصور هذه، اول واحد بعد ما ركب اكسسوارات عليها انا اول واحد بس اني اراويكم ان الهارلي الحين يصنعون ويندر ليش تصنع اكسسوارات للهارلي. المهم أه الاكسسوارات هذا البروشير الحين موجود عندكم قدامكم فيها عندهم الحمايات والجامه وقطع للبن امريكا وان أه شاء الله بحط لكم الويب سايد بعد مالهم اذا حد محتاج اي قطعه حق البن امريكا بعد بتكون موجودة بصراحة تفاجأت فيها واشياء اشياء وايدة والله ما شاء الله يعني حق البن امريكا من حمايات من هذه ما بتبين ياكم الصفيحة المكينة ال... عندكم الحماية حماية الليت الجيك حمايات للطوارف حق السنقل يبين يسار يعني عندهم اشياء وايد والله. We were, just, uh, we were just talking about um, our luggage systems in our cases. Um, these maybe someone already knows from our um, GS program. Uh -huh. These are our extreme cases. They're full aluminum and they're absolutely rubber. Rubber, yeah. yeah. Cause what for a, water a leaking water. Water, a yeah. Yeah, water, proof, water, proof, water, yeah. As waterproof, waterproof, yeah, waterproof sand. And yeah, these cases will also come with um, the the the whole and everything for the Pan same America. system is coming yes. for Panamerica. These these uh, these cases will come um, for the Panamerica. Yes. Panamerica. Yeah, they're already available for the R500 yes 50 G. yes yeah because the system only you change the system only the for the yeah ten years are yeah all, always the same but the, the um, mounting is different aha uh -huh. so يعني الحين واندر ليش يصنعون القواعد اللي تركب عليها السيستم هذا لحق البنك البن أمريكا. القطعه هذه تركب على الجي اس ادفنتشر والجي اس العاديه وان شاء الله الحين بيبدون بعد على ال صناعه حق الدراجات الثانيه وهذه قطعه اصلا يعني ترافل فل يعني شرط ما تشوف الربل هذا لان هذا مهم جدا لو تشوفون عندي بصراحه انا عندي كميه ماي في وقت الامطار ومعاني منها لان الاغراض اللي عندي كلها خرسانه وتسبها الامطار وتدخل علي الماي بهالمكان هذا سو so, كومنساج ما شاء الله هذا القطع عندهم هني في شركة واندرلش هذه هي الغرفة. اتصل بي. هذه هي كل من كل يوم. لدينا And this is also wow. why we are producing most likely in Germany only. Uh, because wow. we very short ways. And most of our products are simply in stock. Almost. Wow. And so these are the products which are on display for our pickers. So if, if an order comes in, um, from Oldtimer for example, yeah, yeah. Um, our pickers and pickers are just running through the warehouse, get everything, pack it in their par in parcels and ship it. Yeah. Yeah, in the middle here, يطلع تطلع الأغراض حق الاول تايمر من هذا المكان. so now you can see the difference this is our picking area this هذا عندهم القطع وهنا يعني هنا إذا حدا شيء بيروحوا عن الخزائن بياقطوا الغرامة. ما في محلات هنا يعني نحن من الخزائن وإذا بيفتوا هنا من هنا من أيوة. يعني, يعني ده هذا ده عندكم الاستوكل و... اللي وهذا حق البيع المخصص يعني حق البيع. حلو. يعني حلو حلو ممتاز انا كثير محلات حتى شيء بالضبط يعني هيك بيكونوا مرتب اوكي تاخذ كل شيء بس يعني واو يعني هذا كله وندرليش هذا كله اللي يطلع من هنا على دبي على دبي انا <تصفيق> عم نحس يعني عم بدي ما شاء يعني الحمد لله الحمد لله الشغل عم يمشي فيهم انادر لازم نكبر لسه لانه ال... فيعامه بدون اغراض ممكن لازم نكبر معها الاسئله لا صح صح بنحكم ان توسعون ده من الاغراض هذه اصلا يعني تطلع حق الشرق الاوسط تطلع حق امريكا تطلع كل المحال الشو تقولي لي لسه هني شو ال... يعني هون اذا حدا بيوصل شيء بتشوفوا السي بي ياخذوا السلات بيعبوا كل شيء بيجوا لهوني وهوني بيدبوا الكراتين وبيبعث ايوه يعني من هنا تظهر حق الشحنات السيارات هلا بيجهزوا مشان يبعثوا ايوه هذه حق حق رب مش حق الشرق الاوسط مش حق اولتايمر وين حق اولتايمر انا ادور حق اولتايمر ورا يودها <تصفيق> لحاله <تصفيق> <تصفيق> أوضة لحالهم أول تايمر عندهم أوضة؟ أيوة شو الشيء بنبعث لغير بلدان، هذا أيوة. هدول يعني مثل أول تايمر بيوصوا ايوه عندنا ورا لأنه كراتين أكبر، ما بتوصي كرتونة واحدة لازم يوصوا أيوة. أكثر، يوصوا كمية أكثر مشان ما يوصوا كل يومين ثلاثة صحيح هذا محل لحاله حالة حالة. أيوه، حلو ممتاز، هاي عندكم عملية تغليف هني مضبوط، أش... أش... هذا عندهم هني. التغليف هني، تغليف الأغراض حق وندرليش هذا القسم الخاص اللي حق الونتشيلد كامل هنا الستوك الستكات كلها مال ونتشيلد هني الجامات مال ونذرليش موجوده هني الستوك كامل هذا بس مخصص حق الجامات هني هالالشلف هذا كامل ستوك حق الجامات الدراجات هني أما في أشياء باقية قدام يعني هم حتى بسوينا بالترقيم وكل واحد عليه سيريال نمبر على إن الأغراض هذه تكون مرتبة بشكل أرتب وأحسن يعني اللي توصونه انتم في البلاد عند أول تايمر من هنا يظهر الأغراض وأي شيء أنت في حاجته موجود هني ويطلع من هنا من ألمانيا هالجاكيتات. اذا محتاجينهم اذا حد محتاج جاكيت مال وندرليش تقدر تطلبه عن طريق الـ عن طريق أول تايمر عن عن طريق الاونلاين ما ما فيه اي جاكيت عن طريق الاونلاين بس عن طريق المحل تقدر تطلبه يوصي يوصل للشركه ويبولك اياه بالمقاس اللي تباه انت ثانك يو ثانك يو thank you very much for what you show me here the stock and uh, about accessory and what you talking about uh, for a new bike it was my pleasure and hopefully you had lots of fun and uh, we'll come back soon thank you thank you Lisa شكرا جزيلا أنا بصراحة تفاجاتك إيه. تفاجأت يعني تكلمتي عربي إيه. وبصراحة هاي هاي أنا أول مرة يعني شو حد من شركة وندرش كبيرة من شركة دراجات تتكلم عربي ليزا إيه. شكرا جزيلا ان شاء الله تجارة جيدة وان شاء الله فاضلة مع الاخوات. طول عمرك، شكراً، شكراً. المهم الى هنا وصلنا الى ختام فيديونا اليوم من شركة وندرنش، إن شاء الله نشوفكم في حلقات ثانية ونشوفكم على خير، مع السلامة.